هذه الشيله إهداء الى الشاب مهنا عابد القثامي بمناسبه زواجه هنوا معي سيده العلم مثنية وهدوا لها الشعر والالحان واليوم شلا خصوصية يا مهنا دم الفرح ازمان وعسى حياتك رفاهية وعسى حياتك رفاهية وعسى حياتك رفاهية من صادق القلب والوجدان اغلى التباريك مهدية مبروك يا مهنا عالي الشان يا طيب البلد. بالمجد لك روحه جاية بالمجد لك روحه بالمجد لك روحه واللي خويك هو ربحان يا بالفعل رجليا، ابوك عبيد جبل ماهان يوم اللي ساعته الهيا، كريم سبلان وسع بطان العزيزة الكفو حية وأمك من سلالة الشيخان هي أم هالنسج نبيا وخواتك اللولو والمرجان طفل أميرة الحيوية طفل أميرة حيوية طفل أميرة الحيوية طفل حلا أجمل الغزلان وصفته تنيرمية ويوم ويا ندعي لك الراس متاليا يسعد كدايم مدال زمان يا ابو الخصال الرهويه يا ابو الخصال الرهويه يا ابو الخصال الرهويه العرسان مبروك مليون مثنيه، وهدولها الشعر والالحان، واليوم شله خصوصيه، يا مهندم الفرح ازمان، وعسى حياتك رفاهيه، وعسى حياتك رفاهيه، وعسى حياتك رفاهيه، من صادقك يا الوجدان وجدان أغلى مهدية مبروك يا مهنا عالي الشان يا طيب البال والنية حضنوا وللكيدات حصان بالمجد لك روحه جاية بالمجد لك روحه بالمجد روحه, روحه واللي خويك هو ربحان يا بالفعل الرجلية عابد جبل ماهان يوم اللقى ساعه هالايام كريم سبلان وسع بطاني يا وامك من سلالة الشيخان هي ام الناس دي وخواتك اللولو والمرجان طيف الاميره الحيويه طيف الاميره الحيويه طيف الاميره الحيويه طيف الحلى اجمل الغزلان وصفته تولي رميه ويا مهنا ندعي لك الرحمن يشعل حياتك مثاليه يا زمان يا ابو الخصانه الرهويه يا الرهويه